Consello sobre os contidos da túa web. Consello 2. Vólvete atractivo cos teus contidos. Internet é unha ferramenta esencial do teu negocio porque che permite chegar a milleiros de usuarios en calquera parte do mundo. Facilita que poidan atoparte en calquera momento cando están a buscar un producto ou servizo ou simplemente navegando pola rede. Mas así como tes un público máis amplo, tamén tens unha maior competencia. Se queres destacar entre os resultados das buscas ou convencer a usuarios para que te escollan e deixen de comparar ou pensar que teñen opcións mellores, os teus contidos deben atraer Captar a atención ou as miradas e expertar desexo polo que lles ofreces. Para iso, debe seguir os seguintes consellos. Cumprimenta os datos esenciais para axudar nas buscas. Ofrecer información básica vai facilitar que os usuarios atopen exactamente o que están a buscar e que non perdan o tempo con perfis que non se adaptan ás súas necesidades. Deixa de pensar que é o embigo do mundo. Amosar ou contar as túas virtudes e o maravilloso que é, pode despertar desconfianza ou incredulidade. Comparte problemas ou paixóns e proporciona contido de valor que conecte co teu público. Non fagas o mesmo que a competencia. O teu contido debe ser único, original, emocionante e falar de ti, porque algo diferente, novo e fresco sempre é máis apetecible que o mesmo de sempre. Evita os envoltorios bonitos para disfrazar fume, porque unha imaxe bonita pode captar a atención de primeiras, mas e despois nunha competencia de un contido útil e valioso deixa a sensación de calote ou artimaña. Aproveita as imaxes para transmitir información non verbal. Unha imaxe vale máis que mil palabras, por iso, debes prestar atención aos detalles e escollelas minuciosamente, pensando ben que queres transmitir a través delas. Combina todas estas recomendacións e conseguirás crear unha primeira conexión co teu público, un primeiro contacto para encaminharse cara a unha relación de afecto, respeto e confianza. Son Sabela Muñiz, traductora digital. Se buscas unha comunicación atractiva e coherente, palemos.